Клаю рамочки. Перший раз цього року буду на них пробувати тримати тілок. Теоретично, все має бути класно. Як вийде практично, Час покаже. Ось такі дивні рамки, промажую клеєм і далі поїхали таким чином, опа. Ось така. Рамочка. Ось такі собі, маленькі рамочки. Це не альпієць, це не рут. Роблю під свої потреби, під свій стандарт. Лучиться буде добре. Ось такі рамочки. Скоріше за все, це буде просто сотовий мед. Оне. Не, вони видають. А це карамочка.